قصيدة الرحيم للشاعرة دكتورة إلى عربي (حضّرت كل أوراقي وجهزت محبرتي وهممت بالكتابة) حضّرت كل أوراقي وجهزت محبرتي وهممت بالكتابة ولكن تحولت حروفي وأبياتي ولكن تحولت حروفي وأبياتي فصارت نهر بلا ماء، فصارت نهر بلا ماء وسراب بلا حياء وسطاء بلا لقاء. فشعرت مدفأتي وشربت قهوتي وحملت خطيبتي لكي أرحل إلى أوطاني. بالله عليك كلّي ما يزن بأسكاني بالله عليك كلّي ما يزن بأسكاني فقد مللت الانتظار فقد مللت الانتظار وصلّت أفكاري وحريك كلّي وحريك كلّي مصدّق أفعاري ودمعت عيني ودمعت عيني هدّدت أوجاعي وتفرقت أبياتي من شجرة أو صوت؟ ما تشبه سلوه وسكن أحرفي وكلماتي؟ ما تشبه سلوه وسكن أحرفي وكلماتي؟ وأنا شبع ونشب وأنا شبع الصوت بالمثل الحديد في كل صباحي. صوره صباحك من دي